Živo, zdravo in lepo zdrav vsem ljubiteljem žara in drugih aktivnosti, ki vključujejo prehranjevanje in ogan. Moje ime je Miha in sem žar legenda s polnim delovnim časom, uničevalec tatarskih biftekov SP, ponovno tudi spletni žar Večina ljudi si nas žar predstavlja kot rahlo trebušaste fotre srednjih let, kar je totalen stereotip. In kup žar mojstev je tudi rahlo trebušastih mam srednjih let. Je pa dejstvo, da je v naši branži zelo težko obdržati popolno postavo. Stalno smo izpostavljeni visokim temperaturam in temu primerno se moramo tudi notranje ohladiti z raznimi kaloričnimi napitki. Mhm. Smo vedno na prvi liniji poskušanja hrane. In ob koncu dneva smo tisti, ki pojejo še ta zadnje mrzle čevape, ker pač stran se pa ne bo metal, kar sem spekel, bom pa tudi pojedu. Ja, ja. Skratka, ker se zaveda, da je težko ohranjati postavo, se pripravimo nekaj nasvetov svetov za žar mojstrej, kako ostati fit. Začnemo z lažimi vajami, da se malo grejemo. Prva žirrobična vaja je namenjena predvsem mišica mrok in ramen. Vzamemo približno dva tedna strča časopis in gremo v serijah po štiri. In mahamo, in mahamo, in mahamo, in mahamo. In v dih, pihamo oh, 2, En, dva, tri, štiri, In ponovimo. Mahamo, mahamo, mahamo, mahamo, in dihamo. Naslednja vaja, vaja za zapestja. Zelo pomembno in koristno v poletnih mesecih, ko kombiniramo meso s svežo zelenjavo, paprike, bučke, malancane in obračamo. In dražniči, in dražniči, in dražniči, in dražniči, in gremo v drugo smer, in dražniči, in dražniči, in dražniči, in dražniči, in gremo, lahko kombiniramo tudi saj rumbo in dražnič, in dražnič, in dražnič, in leva, in leva, in leva. Damo še glavco, in desna, in desna, in desna, in desna, mm, mm, vam mmm, In že smo pri vratnih mišicah in mišicah Če vapčič ne padu žara na tla in pobiramo, pobiramo, pobiramo nazaj gor. Pobiramo, pobiramo, pobiramo nazaj gor. Ponovimo šterkrat. Pobiramo, pobiramo nazaj gor. Popihamo, je kdo vidu levo, je kdo vidu desno, nobeni vidujemo. In pobiramo, pobiramo čevapčič, je kdo vidu nikdo vidu, pihamo f, f, in pojemo. Ko žarjavce nam je padel na spodnjo teraso od soseda, ki je prikrita, z novo tikovino. In gremo vaje za noge. Ugašamo žarjavco desno, ugašamo žarjavco levo. Ugašamo žarjavco desno, ugašamo žarjavco levo. In vidimo soseda in tečemo. In tečemo in tečemo na desno. In tečemo in tečemo in tečemo, in tečemo na levo. Oh, to je bila žarjavika za začetnike. Vsak dan po 10 minut pa boste imeli sik speke tudi kje druge, ne samo v hradilniku. Zdaj pa pojemo pogledat, kaj dela Darko. Ostanite z nami, čas je za žar legenda!